ا گیا نا کا اس میں وہ اور چیز کا نہیں <coughs> wow اس پڑھ کے باہر آ رہے ہیں كل من بعد поставخذ دوتان اثنين كلهم رحت الصغير خبير خبير هناك ملح развитhaul زمان خبير ملح الخوں ها بعدawn کہنا تھا اس کو میں بھی پویا تھا ہلا لو ہم لوگ جمع نواز پڑھ کے پاس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف سے اے چاچا ہے میرا <laughs> تری ویڈیو بڑھانا ویڈیو بڑھایا آج آجا ہم لوگ چل رہے ہیں چلیں باہر چلیں چلیں, چلیں چلتے جاؤ محمد کا ابھی پاکستان کا عمرہ جو ہے وہ نہیں آ رہا ترکی کا بھی نہیں آ رہا دوسرا ممالک کا آ رہا ये हमारे घर की तरफ रास्ता जा रहा है हम लोग चलते ही जा रहे हैं अपने घर की तरफ फार्म से वापस नमाज पढ़ के आगे। आगे। That was just a bad Oncrime is about 26 use of metal cutting, Look, look образ, This is my favorite app. Gosh, look교 describes reneurs PA, So you show story and views Onkona står and dump ュ Increase Stopohすご see رحمۃ اللہ وبرکاتہ लोग لوگ جمعہ کا دن ہے زیارت کے لیے آیا ہے شود آب شاد یہ آپ کے سامنے شود عہد ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سامنے اور پہاڑ ہے اس کے دامن میں نا یہ شہد عورت کی قبریں ہیں کچھ حمزہ کی ماشاءاللہ سامنے عوت پہاڑ ہے یہ سامنے قبرستان ہے شہیدوں کا یہ سامنے ادھر حرم ہے آپ کو تھوڑے تھوڑے مینار نظر آ رہے ہیں یہ حرم کے مینار ہیں